إن السياسة مجال انتكاسة إلا لمن شعر بالحماسة انتصاره في وسط الساحة وعدنا للجاهلية زمن الاستباحة والأباحة حرفيًا المساوة متاحة الانتصار الصاحب في وسط الساحة للشاعر المتكسب المتلاعب بالألفاظ لكي يشعر ذلك الملك الطالب بالراحة فأخذنا جولة وانغمسنا في العالم الغرب العظيم واستبحنا ما حرمه مثلما نشأنا بماء النيل منذ العصر الأمة الخبيث حركة الفرس للبياضك هي حشية المنافق دورك كمهدي غير لائق وكالعادة لنا ذكاء الفائق وشو السداد ورافق إن التاريخ منافق ونحن للعالم اضحق الهرم الأكبر والمعبوبة متفاخل بالفخار والآن نتمايل على طريق الدمار وكأن النار أسفلنا رحيم وإن أدرك الحقيقة فريق كان مصيره الحريق أو التفريق أو لسبب من ما غريب هنيئا للبعير قد أصبحوا أكثر فجاة